Пане Романе, так видається, що, зокрема, Пригожин і вагнерівці, і ті десантники, які там разом з ним воюють, хто там ще є з їхніх еліт, що вони скоро поб'ють всі рекорди, які можливо, по встановленню дедлайнів. А в чому феномен Бахмута? Який місяць росіяни ламають об нього зуби? Чи це тому, що вони питають питаються взяти, а не видається, бо він все-таки Бахмут? Насправді, Кацепня намагається Бахмут взяти ще з мутня попереднього року. І, як показує, що вони там сточують цей бойовий потенціал, сточують весь свій наступальний потенціал. І з того ж липня попереднього року кацапи там в живій силі вже більше ста тисяч осіб особового складу. Це і вбитими, і двохсотими, і трьохсотими. Та все ж, це для порівняння, це вже навіть більше, ніж середньостатистична армія в Європі. Тобто не робимо з цього висновок, що для... Для катавської влади, для того терористичного режиму, який там, людське життя, воно не варто нічого. Для них снаряд, він дорожчий, ніж життя їхнього терористичного того шакалого бійця. Та все ж, Бахмут б'ється, Бахмут тримається. Те, що вони там заявляють, що щось вони візьмуть, ну, власне, візьмуть не Бахмут і сточується там бойовий потенціал, сточується там, знищується Ордою, Ордата Навалова-Кацавська і Бахмутської Д'єць. Що можна сказати сьогодні про ефективність того угруповання, яке, зокрема, працює на бахмутському напрямку, російське? Та, ми розуміємо, що воно перемелене і фактично їх там підсилюють ким, бодай можуть вже підсилити. Але чи можуть вони працювати в купі? Чи є там оце військове злагодження серед них? Тому що казали, що вони намагаються вмиритись там, щоб взяти Бахмут. Чи є від того якийсь результат? Ну, власне, те, що там зброд, який, це повна, повна миша з батальйон «Свобода», коли ми перебували на позиціях, зараз ми на бойовому змагодженні, то там був повний збрід, це і ті недобитки вагнеров, це ці частково мобілізовані, це якісь на швидку руку підготовлені, так би мовити, їхні дешевешники, яких, знову ж таки, там в велику частину яких мобілізували, і десь там п'ять днів в губинці Кацапіїв чинно якомусь крок, крокувати, і потім кинули в цю м'ясорубку під бахмут, в більшості свої там життя того шакала, який якого перекинули на Бахмутський напрямок, триває не більше п'яти днів. діб. Потім він відправляється на цей мучительний концерт до Кабзону, як правило. Ніякої комунікації в них немає між собою, ніякого розуміння, як вести бойові дії, як тактика бойоведення бойових дій. Немає. Вони валять просто артою, валять живою силою. Це стара жуківська радянська тактика з заваленням м'ясом. І зараз от, вже трошки одновітнили, це ще додавання сталі арти. Ну, коли говорити, до, до прикладу, да, про Пригожина, тому що він фактично є обличчям тієї російської армії, яка сьогодні намагається взяти, зокрема, Бахмут. Останніми днями ми можемо бачити, там, хто на різку дивиться його інтерв'ю, хто себе осилив і змусив подивитися все-таки повністю те, що він говорить. Як от вам видається, це для того, аби спеціально дезінформувати українські збройні сили, все, що він говорить? Бо він говорить про нестачу зброї, про те, що його не чують в Міноборони, про те, що якщо буде так тривати далі, то їм 2-3 тижні залишилося, в принципі, як е, приватні військові кампанії. Чи варто ділити на 3, все, що він говорить? Варто думати більше, ніж на три все, що він говорить. Це все бутафорія, ніякого снарядового голоду в них немає. Як доповідають нам бійці, які зараз на передових позиціях, це із 4 бригади оперативно призначної робіжжі, наші інші побратими, побратими батальйону «Свобода» то ніякого снарядового голоду немає, валять ртою, вони дуже крепко. Місто вони донищують до руїн, там, власне, вже руїни є, як такого міста, в розумінні нормальної людини, його не існує. Всі 100% будівель пошкоджені, є будівлі, що знищені просто до фундаменту, випалена земля. Кацапи, якщо раніше вони били квадратом, квадратний кілометр на квадратний кілометр, повністю залишав воронку, там випалену землю, то зараз е, вони там, намагаються бити вже межовано. Це можуть бути і так само кілометр на кілометр, можуть бути 333 квадратних метри на 333 квадратних метрів. То все ж таки, для розуміння, це територія більше ніж футбольний поле. Після їхнього залпу залишається там просто випалена земля і нічого більше. Ніякої інфраструктури в місті немає вже давно. Е, власне, ну, це, це просто руїни. А те, що заявляє Пригоджин, єдине, що Можна повірити, те, що в них є дійсно якісь внутрішні міжособиці, великі скандали, тому що вони ж там, наприклад, вже кучу цих різних ЧВК, там і Газпром свої настворював, і там інші якісь там Їх там, там кожен царьок намагається собі зробити як військовий. Як Ви думаєте, навіщо їм таке засилля у цих приватних мілітарних структур? Я скажу особисту свою думку. Вона, власне, там зараз ніяких джерел не можна її підтвердити. Це такі мої, мої роздуми. Я думаю, що путіну скоро вже там підготована йому труна десь до, до того до Кобзона на концерт, що відправить і думаю, там буде великий перерозподіл еліт. Буде там ще велика різня всередині Кацапі. Дуже крепка і дуже мостна. Я щиро сподіваюся, що. Це відбудеться як можна скоріше і ми дуже-дуже щиро радіючи за цим спостерігаємо, як вони як криси у відрі б'ють там один одного. Та нехай би, пане Романе, я думаю, що Кобзон підготував Путіну місце в першому все-таки ряду, то нехай би пошвидше, але чи зміниться від нас сума від перестановки доданків, знаєте, от від того, хто буде його наступником, наскільки ми зможемо відчувати себе безпечніше? Складно говорити, тому що Путін насправді це ж це система, це не, не одна там людина. Та все ж таки, я думаю, це дуже підкосить, тому що Путін це зараз в світовому розумінні це як втілення такого. Чистого зла, от, і як, як просто втілення зла. І, відповідно, коли втілення зла цього рухне якимось тим чи інакшим способом, то підкоситься, в принципі, думаю, та система. А наша справа зараз свята, справа велика. Ми б'ємося за свою націю, ми б'ємося за своїх дітей, ми б'ємося за пам'ять про наших загиблих побратимів. Які віддали життя за Україну, ми б'ємося за пам'ять наших предків, і я щиро переконаний, що ми ту всю погань доб'ємо і власне ще пройдемо переможним маршем по руїнах цієї недоімперії. Звідки почнемо? З тих регіонів, які прикордонні, які зараз готуються, де вони ну, серйозно десь посилюють свої оборонні спроможності? Тому що так видається, що вони готові вже прийняти той факт, що війна потрохи переходить на їхню територію, чи ні? Ну, я думаю, там вже який буде наказ, де пройти, і туди, куди дойдемо. Будемо чекати, будемо сподіватися, що це буде... Особисто я б хотів прогулятися по червоній площі з марш. Я Пане Романе, ще ось про що. Всі розуміємо, що ми напередодні великих подій. Так видається, десь підтримую думку міністра оборони, який каже про те, що ну, тема вже трохи перегріта, вже дуже багато сказано. Всі точно знають, коли розпочнеться українська наступальна операція. Але розуміють, фактично це і росіяни, і їхня армія. Чи намагаються вони активізуватися скажімо да ну тобто чи загострюються зараз на полі бою безпосередньо події напередодні українського контрнаступу Кацапи зараз валять з усього чого можуть та все ж таки наші сил оборони і наше військо теж готується дуже готується до анонсованого контрнаступу. І ми з батальйону, в тому числі, зараз на бойовому змагодженні, і знаю, багато інших підрозділів, які, побувавши в районі Бойових дій і безпосередньо на бахмутському напрямку зараз відведені на дозлагодження і відповідно готуються до отримують все необхідне для того, щоб як можна швидше і як можна якісніше, і з мінімальними втратами, що дуже важливо, адже під час для розуміння, під час будь-якого наступу, втрати все рівно більше ніж під час оборони, щоб з мінімальними втратами з нашого боку вибити ту погані і відповідно нанести їм максимального ураження і максимально відправити як можна більше впекнути їх всіх покиньків. Так і буде. Спасибі вам, пане Романе, що ви доєдналися. Дякую за коментарі. Роман Конон, лейтенант батальйону «Свободи» Нацгвардії Україна, доєднувався до нашого теру. Спасибі.